شوا وشو انت حما انجاز المها ويا جيب الليل جايلا ويكفو ما هو كذايدن ذاي الان وحصن ما بلغت شوش وش افتحه لو يا جمال والطبا ما يشن يبرك القعدة لضيوف كرمة, كرمه محفلة الطيب رزوم ونعتني له وانت شوج وانتحاما الجسل ماهو يجيب اللي الججلة والكاقل ماهو في كلامة شلها لا يغلب الحياة نشلة دلع الجنظام احزم يوم عزك والله هنالعزة للك علاج تفتاك على لو ثمانية سبعة ستة ثمانية سبعة الجديد و